अल्लाह नाजर मैं हूँ आपका होस्ट सियाज खानपुरी और आप देख रहे हैं इंटरनमेंट में नाजी जो पेट्रोल है पेट्रोल तीस के बाद तीस रुपये का झटका आवाम को दिया जा रहा है पेट्रोल पम्प वाले तो खुश हैं लेकिन आवाम के चेहरे अफसरदा हैं जो कि पहले पचास रुपए का पेट्रोल डलवाते थे उनसे पूछते हैं कि आजकल वो कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं जो नहीं पहले जिते पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और आप कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं Sinafem, سر سر کیسا محسوس کر رہے ہیں اس حکومت جی سنائیے گا کیسے لگی حکومت بس یار کیا بتائیں کیسی حکومت ہے آتے آتے پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا ہر چیز کو آگ لگا دیا ان لوگوں نے مزہ آ رہا ہے پہلے کتنے کا ڈلواتے تھے اور اب کتنے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں ایک سو روپے میں ہم گڑی اختیار خان سے خان پور میں آ سکتے تھے سکون سے اب تو دو سو کا بھی پورا نہیں ہوتا دو سو دس ہے دو سو گیارہ روپے وزیر خزانہ تو کہہ رہے ہیں اور بھی پہلے تیس روپئے بڑھایا اس کے بعد آپ تو تیس روپے جو بڑھ رہا ہے کیسے لگی ہے بڑی مجبوری کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں پہلے کتنے کا ڈلواتے تھے اور آپ کتنے کا ڈلوانا پڑ رہا ہے آپ کا سو کا بس اس سے اوپر نہیں ہے ہماری पचास रुपये का तो आप तो आ, क्या करें आप मजबूरी है कि इसके सवारी के बग़ैर गुजारा है ये बताइएगा कि पहले आप कितने का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते थे और आपको कितने अब आप कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं जाहिर है इससे रेट बढ़ने से जो है काफ़ी असर तो पड़ा पेट्रोल जो है तीस रुपये एकदम से बढ़ गया पहले भी पंद्रह दिन पहले तीस रुपये पड़ा था تو کافی اس سے فرق پڑتا ہے اور ظاہر ہے اگر پھر اس کا بڑھاتے ہیں پسنجر اٹھنا جو ہے نہیں کرتا اس تیل بڑھنے سے یہ بتائیے گا کہ کرایے کتنے بڑھے ہیں کرایہ دس فیصد ہی پڑے ہیں یعنی کہ پہلے جتنا ہزار تھا اب اب کتنا کرایہ چارجز کا ہزار روپیہ تھا تو اب اس کے اوپر ساڑھے گیارہ سو ہو گیا پہلے بارہ سو ساڑھے آٹھ سو روپیہ اب ہو گیا ایک ہزار روپیہ یعنی کہ بڑھ گیا پارس واری کے بیچ تاریخ ان کے دور میں یہ تھا کہ ساڑھے تین سال میں چھتیس روپئے بڑھے ہیں ان کے دو مہینے میں سیدھا ساٹھ روپے بڑھ گیا وہ حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی یہ پیٹرول ڈیزل اور اس کے بعد گھیچ ہی بڑھ رہا ہے یہ پچھلی حکومت کیا کیا دھرائی ہے اور بڑھ رہا ہے پہلے وہ تھے وہ ان کا کہہ رہے تھے اب یہ ہیں یہ ان کا کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ ہم آئیں گے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے ہمیں اس سے غرض نہیں وہ تو کالا چور تھا اس اس نے کیا آگے یہ بتایا نا جو بات ہی نہیں ہے اب وہ ہمیں روس سستا دے رہا تھا انہوں نے کیوں نہیں لیا ان سے وہ معاہدے والی تو باہر معاہدے سستا ملا اپنی عوام کو دیکھا ہے یہ بھی اپنی عوام کو دیکھے نا خود مختار قوم بنے نا یہ وہ کہہ رہے جتنے ہوتے ہیں نا تو معاہدے پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتے نہ نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں نہ عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں لہذا جو بھی دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے تو یہ جو اب جب سے طریقہ میں اعتماد جمع ہوئی تھی نا اس وقت اس وقت کی حکومت کے پاس خان صاحب کے کو پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس نے پیٹرول کا ریٹ اتنا کم کر دیا تھا اگر وہ رہتے تو انہوں نے بھی بڑھانا تھا یہ دو مہینے پہلے بڑھانا تھا تو عدم اعتماد کی تاریخ کا جو پریشر تھا نا اس کو کم کرنے کے لیے خان صاحب نے اتنا ریلیف دے دیا پٹرول اتنا کم کر دیا کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پٹرول پہ سبسڈی دے دی اب دو سو ارب روپیہ ایک ماہ میں سبسڈی دے دی عمران خان نے آخری جب سے عدم اعتماد جمع ہوئی ہے تب سے پہلے نہیں دے رہا تھا عدم اعتماد جمع ہوئی تو دو سو ارب کی سبسڈی پٹرول پہ دے دی اب وہ دو مہینے میں چار سو ارب روپیہ چلا گیا اگر آپ یہی اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو دو سو ارب روپیہ ہر مہینے میں آپ دے رہے ہیں تو یہ کہاں سے لائیں اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہماری حکومت کے خرچے تھے کہ ڈیفینس کا خرچہ ان خرچوں کو مینٹین کر پر سے مہنگائی بڑھتی رہی ہے اگر آپ مہنگائی تب بڑھائیں اگر روزگار ملے ایک طرف روزگار نہیں ہے دوسری طرف مہنگائی بڑھتی رہی ہے تو خان صاحب کی کوئی ایک ایک کام ایسا نہیں ہے جو آ کے بتا سکیں کہیں جا کے عمام کے پاس جی میں نے ساڑھے تین سال میں یہ کہ کوئی ایک سنگل ایک ایسا نہیں کوئی ایک ایسا نہیں کیونکہ تحریک اعتماد کے بعد جو ہمارے ڈالر کی ریٹس کیے ہیں وہ ہمارے وزیر خزانہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے اسی کی پریشر کی وجہ سے ہی ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑ رہا ہے گھی بڑھانا پڑ رہا ہے دالیں بڑھانے پڑیں غریب آدمی پر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا دیکھیں صاحب ایک وزیر خزانہ رہے نا اسد عمر وزیر خزانہ تو نہیں بن سکتا تھا نا اسد عمر جیسے بندے کو وزیر خزانہ بنا دیا تو وہ آٹھ مہینے میں ہی ہو گئے وہ کو پھر کتنے وزیر خزانہ بدلے انہوں نے حفیظ شیخ کو لیا ہے وہی وہ زرداری صاحب کے حفیظ وزیر خزانہ تھے شوکت ترین بھی مشرف صاحب کے تھے تو انہوں نے کتنے وزیر خزانہ بدلے کوئی وزیر خزانہ ٹک کے کام ہی نہیں کرتا شوکت ترین بھی ناکام تھے ابھی یہ تو پی ڈی ایم نے ابھی اگر یہ عدم اعتماد لائے ہیں تو یہ آئے ہیں یہ بہتر ابھی جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں یا صحاق ڈار صاحب کی امپورٹ لے رہے ہیں وہ تو یہ بہتر حالات ہو جائیں گے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا نہیں ابھی اگر خان صاحب الیکشن کے مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ الیکشن کروا بھی دیتے ہیں نا فرض کریں جی الیکشن ہو جاتے ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر بھی حالات اتنی جلدی کنٹرول میں سیاسی گورنمنٹ جو بھی آئے گی خان صاحب کی آ گئی تو یہ جا کے جلسوں میں کہیں گے باہر رکھ جی یہ مہنگائی ہو گیا ہو گیا ڈمکا ہو گیا اگر نون لیگ کی آ جاتی ہے الیکشن کے بعد یہ کسی اور پارٹی کی آ جاتی ہے تب بھی یہی رہیں گے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے ایسی گورنمنٹ بنائی جائے ہمارے جو وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ قیمت پیٹرول ڈیزل یہاں پہ نہیں رکے گی اس کے بعد مزید بڑھانی پڑے گی اس کے یہ جب تک آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوتا کوئی نہیں ملتا ریلیف तब तक ये बढ़ेगी ये चार पाँच महीने हो सकते हैं कैसी रहे उसके बाद ये ठीक हो जाएगी चार पाँच महीने तक आपको उम्मीद लग रही है ना आई एम एफ से पैसे मिलेंगे तो ये कम करेंगे इन्होंने भी आगे इलेक्शन में ना तो ये तीन चार महीने हैं ये पेट्रोल के रेट हाई रहेंगे उसके बाद ये रिलीफ देंगे ऑटोमेटिकली ठीक है नाजरीन क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो मेनटेन होगी चार से पाँच महीने के भाई के बाकोल